За останній тиждень війни, за строкою тижні великої війни, ситуація на лінії фронту не зазнала значних змін. Тобто, ми можемо говорити про те, що на е, напрямку сватова Креміна лінія фронту стабілізувалася повністю, тобто, ворогу вдалося виконати відповідні дії, наростити кількість сил і засобів, не зважаючи на втрати. Е, страшні особливо в нещодавно мобілізованих ворогу вдалося зупинити наші сили на в принципі, на підступах як до населеного пункту Сватове, так і до населеного пункту Криміна. Тобто перелік населених пунктів, біля яких йдуть бої, він за останні тиждень не змінився. Тобто це населені пункти боївка Кислівка, Новоселівське на північний захід від е, Сватове. Це е, Стельмахівка, яка знаходиться приблизно по центру між е, е, Сватовею і Криміною. І це е, Новоселівське, Макіївка. Площанка, Торське, Ямполівка і Діброва, які знаходяться недалеко від населеного пункту Криміна. Тобто в, цьому, в цій частині фронту ситуація стабілізувалася. І тут, звичайно, погодні умови грають не на користь України. Бездоріжжя, така от перемінна погода, температура близько нуля, сніг або якби... Такі важка погода, вона ускладнює проектування сили, вона ускладнює маневр силами, і тут грає, звичайно, на руку нашому противнику. З іншого боку, погода ускладнює для ворога ведення наступальних дій на ключових напрямках Донецької області тобто спроби ворога обійти Бахмут із північного сходу і південного заходу вони теж не мають значних успіхів так продовжуються обстріли але е, ворогу важче проводити штурмові дії тут погода грає на нашу користь тобто ворог так само е, знаходиться в районі населених пунктів е, Ямполівка Соледар Бахмутське це якщо ми говоримо про північний схід і населений пункт Ліщівка якщо ми говоримо про південний захід де і далі йдуть активні бої так само ворогу не вдається обійти населений пункт Авдіївка із південного заходу, тобто ті ж самі населені пункти, відповідно, Новоселівське, першотравневе, водяне, опитне, та ті ж самі населені пункти. І тут погода відповідно грає за нас. Припинилися спроби ворога прорвати українські позиції на вугледарському. Новомихайлівському напрямках і ворог проводить виключно оборонні дії на Запорізькому напрямку на Лівому березі Дніпра на Херсонщині але звичайно ці оборонні дії на практиці відображаються в систематичних обстрілах в основному цивільної інфраструктури і на жаль ця тенденція скоріше за все буде зберігатися можливо треба загалом дещо сказати про конфігурацію лінії фронту і які зміни відбулися і що це направду означає для нас. Тобто, якщо на початок літа 2022 року довжина лінії фронту за заявами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Злужна встановила порядку 1100 кілометрів, то в рамках успішних наступальних українських дій лінія фронту скоротилася активних е е дій і е активного фронту лінія скоротилася до 880 кілометрів наші блискучі наступальні операції на Херсонщині, на Харківщині, із яких ці 880 кілометрів, 380 кілометрів складають водні перешкоди. В першу чергу це річка Дніпро. Як наслідок, справді, зона активних бойових дій зараз скоротилася до порядку 500 кілометрів. Тобто фактично лінія фронту скоротилася, активного фронту скоротилася більше, ніж два, два рази. Ми, звичайно, дуже добре використали недалекоглядність нашого противника, який намагався силами порядку 200 тисяч утримувати лінію фронту 1100 кілометрів навіть наступати. Тепер же мова йде про лінію порядку 500 кілометрів, яку ворог буде обороняти наявними силами і тими, які були виведені із Західної Херсонщини, і плюс буде доповнювати їх нещодавно мобілізованими. Найкраще ми побачили, як це працює саме на напрямку Сватова Креміна, де повторенням досвіду 1941 року, радянського досвіду, затиканням живою силою, ворога, ворогу вдалося нас зупинити. Тобто на сьогоднішній момент лінія фронту активно складає 500-550 кілометрів. Глибина фронту складає, по-перше, вона таке формує напівколо, вигнута така дуга, на півдні і на сході. І глибина складає на різних ділянках матрикової частини України від 70-80 км. Це в основному на півдні матрикової України, тимчасово окуповані території Херсонщини і Запорізької області. І 120-130 км, якщо ми говоримо про глибину із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, які перебувають під контролем ворога з 2014 року. Таким чином на сьогодні ворогу треба обороняти значно менші території силами які він е, збільшить. Як наслідок е, ворог е, все-таки він у нас дурний, але він не наскільки дурний. І він вчить певні уроки і вони зрозуміли, що е, треба будувати шалоновану оборону і треба насичувати відповідною кількістю сили засобів, тобто робити необхідну щільність сили засобів. Тобто ми фактично, з одного боку, маємо значні успіхи в кампанії 2022 року, з іншого боку, ми підходимо до кампанії 2023 року з тим, що ворог матиме більшу щільність сили засобів на лінію фронту. І це, скажімо так, створюватиме перед нами якісно інші завдання в плані проведення наступальних операцій, чим, наприклад, ми це робили на Харківщині, на Херсонщині використовуючи, скажімо, недалекоглядність і прорахунки ворога, який намагався тримати дуже велику лінію фронту доволі невеликими фактично силами. І ми скористалися цим і розбалансували повністю лінію фронту, і провели дві наступальні операції на таких, на, скажімо, на крайніх відтинках активного фронту. Але так чи інакше, ми маємо непогані результати, і, як правильно було сказано верніше, заступником учільника головного оперативного управління, що всі завдання поведення наступальних операцій ми можемо вирішити. Головне – це отримати необхідну матеріально-технічну допомогу від наших партнерів і провести підготовку сили засобів. Що ми говоримо про матеріально-технічну допомогу від наших партнерів? 40-й тиждень війни він означився додатковим пакетом допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Це доволі стандартна для нас номенклатура, але це є теж важливо, тому що на війні поряд із... Якісною тактикою, оперативним мистецтвом, постійний притік ресурсів, в тому числі боєприпасів, це є одна із ключових речей. Україна отримала додаткові боєприпаси до знітно-ракетних комплексів НАСАМС, додаткові боєприпаси до е, систем Хаймарс, е, також отримала додаткові 500 е, високоточних е, снарядів 155-мм е, калібру «Екскалібур». Також отримані були 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами, які дозволятимуть боротися з безпілотними літальними апаратами противника ударними типу Шахід-136. Також було отримано 150 Хамві, це на 5 батальйонів, тобто ми розширюємо парк цих броньованих машин і можемо озброювати нові підрозділи відповідно. Окрім того, цього тижня стало відомо про те, що Україна отримала справді, вже отримала дві, Реактивні системи залпового вогню LRU, вони ж М270А1 від Франції. Таким чином ми маємо, справді наближаємося до показника, в еквіваленті загалом десь до 50 HIMARS, якщо ми говоримо про загалом усі постачання. І пам'ятаємо, що одна пускова М270 – це дві пускові типу HIMARS. Відповідно, також цього тижня було підтверджено, що Україна отримує покращені е, боєприпаси «Брімстоун-2», які ми інтегрували в вантажівки і е, знищуємо ворога на дальностях 10-12 кілометрів з високою ймовірністю. Тобто це керований високоточний боєприпас, який має не лише лазерне наведення, але і е, радіолокаційне наведення. Тобто це… Е, Якісний високоточний боєприпас, так, тактичної ланки, але який дозволяє ефективно боротися з ворожою відповідно бронетехнікою. Тобто, маємо чергові кроки на посилення обороноздатності, також попередні заяви від Іспанії щодо готовності далі посилювати нашу ППО. Мова йде скоріше за все, про системи МІМ 23 ХОК. І як завжди, чому Україна переможе? Минулого тижня в кадри ЗМІ, ворожих ЗМІ, потрапили цікаві моменти щодо підготовки так званих мобілізованих нашого ворога. І мова йде про те, що мобілізовані зараз тренуються працювати на танках Т-62М і на реактивних системах залпового огню ГРАД-1, які базуються не на Уралах, як класичний ГРАД, а на Зілах, відповідно. Тобто означає, що ворог все активніше намагається використовувати ті припаси, які в нього є, радянські припаси, що означає, що е, фактично Україні потрібна ще одна потужна кампанія, така як 22-го року по знищенню сил ворога, як там в обороні, так і в наступі, і далі в ворога фактично не буде сил і засобів, особливо засобів, для проведення е, серйозних масштабних дій, тобто е, запаси ворога, по основній номенклатурі вони вичерпуються все більше ворог покладається на радянські системи в той час, як Україна отримує все більш сучасні системи від наших західних партнерів. І це це саме одна з тих причин, чому Україна переможе.